اے خا مدینہ تیرا کہنا کیا ہے اے خا مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے عقیدت سے خاک کے مدینہ بدن پر ملو تم ہر ایک درد کی یہ دوا ہے اے خا مدینہ تیرا کہنا کیا ہے